امام العريس خطار العريس ابو علوش الغالي اخوك انا عمي ألف تحية ابو علوش ابو علوش امام العريس بويه بويه اس شباب الديوانيه على راس ابو عقيل ابو عقيل ابو عقيل ابو ياس ابو ياس ابو الياس ابو الياس أبو الياس بن روحل، أبي أحلى أحمد أحمد هاشم على راس حمود الغالي <تصفيق> <تصفيق> <متحب> أم <أحنا> تعبت برباي أم تعبت برباي وأحلت ظهرها وأحلت <أحنا> ظهرها عبيدك أروى وصل قبرها اس اس بعد اس باسم ظاهر الغزالي حسين علوان، عباس الغزالي باسمك يا الرضاوي محسن الغالي خالد خالد خالد باسم الغزالات خالد يبطون عمود اللون أي أي أي أي أي أي وياي بهيدا احكي وياي بهيدا احكي وياي لا تحكي بالزمان، لا تحكي بزمان بنجم علي ورجال جذك بالقمر صاير مجنون لو هذا الحوض أو لو هذا الحوض أو أهل... أهلو... أي شيء يعني ولد الخوال باسم العمام عمي منورين الغوالي عمي ابن, ابن فؤاد الغالي يبقى العمام السماوة سلم السماوة للعريس الغالي مكتب المثنى عمي أو لو هذا الحب لو ما لو هذا الحب أو لو هذا الحب يلا أقتلك عاوش حياتي واللي في بعدوني أقتل وأتعارك لعيوب بسوق صايم مجنون أو لو هذا الحب أو لو هذا الحب على هاشم ليسر الشبلاوي ايسر الشبلاوي عمامه والحضور احمد بن هاشم احمد بن هاشم وضرب الخفاجي ها آه. أو وبقيتوا جبتلنا الغالي الغالي حب واحد غالي وبقيتوا جبتلنا الغالي الغالي حب واحد غالي المسيح ركن الحب مالبسمه تنساها يا بعيده هذا الحب ما اول اسمع فر انا اقول صبرا كمان اهلا اهلا اهلا اهلا بعد السلام اهلا أحلى الخوال عالمي إس إس إس إس موت. أحلى الخوال ولد الخوال أحلى العريس الغالي أحلى زلم الحلة أحلى الثورة <تصفيق> شقوا قلبونا وناموا بيه الحنة سلام الحنة شقوا قلبوا وناموا بيه الحنة ولد الحنة الحنة ولد الحنة أمامنا السلاوين صلاح صراحة. هاشم أحمد هاشم خضر هاشم حسين على هاشم كلكم عالرأس وقعوا طيارة ولدتش كرمالة وقعوا طيارة ولدتش كرمالة وقعوا طيارة ولدتش كرمالة وقعوا, وقعوا حتى ما يزعلون من عندنا الناصرية أو بيغار بيغار ولدتش عيالة ديقار. ولد حسين بعد ولد حسين شنو؟ والفؤاد عمي على هاشم يعني تاج الراس عمي صلاح الغالي عمي بس هذول مجالس اليوم صدام العلي صدام العلي اخوي العزيز حمودي لا عايله نرضيك لو عايلان ارضيك افرش ولا اضيق افرش ولا اضيق <تصفيق> اسمع <اسمعي اسمعي تصفيق> لو عايلان وياك افرش ولا اضيق افرش ولا اضيق بس ادعي له شوف ما لا خفاجي خفاجي خفاجي خفاجي خفاجي خفاجي الخفاجي خفاجي خفاجي كمال خفاجي خفاجي الزياد الزهيرة خفاجي اسمع اسمع صباح سابع جار يجمع ونين آه يعني سياده الكوافير اس يعني ابو علي شي يقول ابو علي شي يقول كل من يغذني يريد قل له لوهمان قل له لوهمان للشطر الوادي ونردع الشهر يوم هاي هاي هويه <تصفيق> الهوية الهوية هذا اسم العرس الغالي يعني زلم السماوة <تصفيق> بعز السماوة مركز الوثنة حبي مركز الوثنة الغوالي اسمع اسمع من حقنا وطننا من حقنا وطننا مورد شبين مور بلكت يحزو يقول اسمع من حقنا ونطنى من حقنا ونطنى مورد شبين مورد شبين بلكت وحزو يقول ودير العان عام عادة احنا الصلاح هاشم خاصم حسين علي واحلى تحيه للموجودين واحلى تحيه لاهل الديوانيه واحلى تحيه للعريس علي واحلى تحيه للحضور هاشم واحمد هاشم عمو يدللون اس الشاوي يعني اخوك باسل رياض اخر عمه يدللون بقلب بوش وهموم قتله من الاحزان بقلب بوش وهموم قتل من الاحزان أبقى اضحك كذبوا الناس تحسب انه ها ها ها ها صلاح هاشم احمد هاشم <تصفيق> حضر هاشم <تصفيق> الحضور حضور عمامنا وتاج الراس اهلا وسهلا حشمت بيهم اسمع كرار حشمت بيهم حلم وبعال صوتي وبعال صوتي ما مش ولا فزاع ما مش ولا فزاع طرشان اخوتي هاي هاي هاي بس يعني بالفات ابن فاز ابن فاز ابن فاز ابن, فأد. ابن, فأد. ابن فأد. كل دواني يا اخوك رضا و تاج فاج مع زفه الدواني اسمع اسمع أنت الوجه هو وين أنت الوجه هو وين يا حشد كيله يا حشد كيله حتى الرضع وياي يمشي على حاله أوه. <س> <س> العيون اس <سؤال> <العليس> الغالي اس <سؤال> اس الزهيري أبو تريلات عمي أبو اس خفاجة اس اس الغالي صلاح الغالي، اس اس الغالي، اس اس اس اس اس وياك صح ما بيعمل وقت مال بيعمل وقت مال بس بيا دي شت عين جد عملي أنا غرفات <تص> يعني <Senati> خوال الرئيس خوال خوال حسونا هاشم الغا حيدر حميد الله ولد عمك حمودي حمودي علاوي عمك وتاج الراس العمام خادم ما زودونا خادم باخذ هواني تريد ماخذ اخذ هواني تريد مو جدربي هي مو جدربي هي الشعب خب ابوك عجر ابوك أخوك ابوك عبد الله بعد عبد الله أبو يم. شباب و بيرك عراضة آه. أس آه. لعيون الناصرية و زلام الناصرية يعني عباد جاسم لعيون عباس رياض الغالي هلا ولف هلا هلا بالناصرية هلا بالنيسو كرور نمبر ون كرور نمبر ون و عراضة بيرك عراضة هو وغلا <تصفيق> بس بكم اهلا و سهلا اهلا و سهلا بكم احلى حسونه و الغالي من حقنا وردانا من حقنا وردانا مرتشى بينا مرتشى بينا بلكي تريح زوين قول تلك سرعانا Стрель, стрель, стрель.